jó a jelenlegi világ? tehát ez betűnenek kezdtétek mondani azt a szót és erre végződik <gül> jó, szóval gondoltad volna ezt hogyha mondjuk az én korosztályom vagy de ha fiatalabb vagy is gondoltad volna ezt mondjuk 5-10 évvel ezelőtt? hogy ilyen dolgok lesznek, de még mondjuk három évvel ezelőtt is gondoltad volna? nem, nem? tehát ugye azt lehetett sejteni hogy hogy mi várható de az hogy az milyen formában jön el de azt nem lehetett pontosan tudni tehát azt lehetett tudni hogy lesz nehézségek méghozzán ugye nem kis formában tehát ezek a nehézségek elsősorban azt is lehetett sejteni hogy a fehér embert fogja érinteni tehát ha megnézitek ezek a fajta dolgok ami az elmúlt két évben itt lezajlottak ugye itt a világban elsősorban érdekes mód a fehér embert Érintette? tehát hogyha megnézed konkrét számszalakilag kik utaznak a legtöbbet a fajok közül hát egyértelműen a fehérek, nem? tehát hiába nem mi vagyunk a legnépes fehér emberek mégis a fehér faj utazik a legtöbbet ha jobban megnézed tehát például ezek az utazási korlátozások ugye elsősorban a fehér fajt érintette, akkor ráadásul mit tudom én mondjuk ez a maszk használat kérdése is elsősorban minket érintett, valaképpen volt Afrikában nemrég, azt se tudták mi az hogy covid, de te a hírekben hírekben tudod, legalábbis mármint úgy értve hogy azt gondoltad hogy Afrikában ismerik mert hát a hírekben az volt hogy az egész világra kiterjedő volt ez a dolog hát ugye a, ott az egész világban ahol a fehér emberek élnek tehát hogyha például megnézed ugye Ausztráliában például most már a javarésze az fehér ember tehát ugye ott is érintett volt ez a dolog de a javarésze az fehér lakos és hát ugye, ha megnézed, gyakorlatilag a fehéreket érintette, és akkor azt gondolod, hogy nem. Hát, mit tudom én, Kínában is milyen maszk használat van erre. Mondja nekem valaki, hogy már ezelőtt 15 évvel ott maszk használat volt, a smog miatt. <gül> Érted? Nem vidéken, hanem a városokban. Tehát ami azt jelenti, hogy nem volt nehéz az egésznek a kezdetén mutogatni, hogy maszkba járnak az emberek, amikor hát amúgy is mozba jártak az emberek, nem a covid miatt hanem a mondom a smog miatt, tehát hogyha így jobban megnézed akkor ilyen korlátozó intézkedések itt a világban elsősorban a fehér embert érintettem, most van ez a háború, ugye háborúk szoktak lenni itt ott, ott volt a kis, ugye mit tudom volt az iraki háború, akkor volt ilyen az araboknál kisebb nagyobb összetűzések, akkor volt Afganisztán stb. stb. tehát voltak itt háborúk, de viszonylag távol tőlünk ami nem olyan régen volt azért itt közel is mert voltak a balkáni ugye mikor jugoszlávia szétvált akkor volt az a csetepaté is, de nem az a jellemző hogy ugye mostanában itt voltak háborúk hanem inkább a világ különböző pontjain is most ez a háború ez itt van közel hozzánk úgy viszonylag közel hozzánk nem is ez a probléma hogy esetleg ez átterjedhet mi ránk mert nem valószínű, nem is erről szól a történet hogy, hogy ebből nagyobb keletű háború legyen hanem arról szól a történet hogy hogy ugye ez ilyen helyi háború maradjon de mégis ha nem tudom figyeled itt az elmúlt két év során ugye mint említettem az imént hogy minket fehér embereket érintett ugye a, ez a Covid-dal kapcsolatos dolgok leginkább és most a háborúval kapcsolatos dolgok is leginkább minket érintenek de itt most már nem azt mondanám talán hogy a fehér embereket hanem mondhatnám azt hogy most már az európai tehát már csökkent ez a a hatás most az európai embereket érinti, na most de én már talán a 90-es években, 90-es évek második felében beszéltem arról hogy ha visszaemlékezünk egy kicsit a történelmi tanulmányainkra, engem nagyon érdekelt a történelem kisgyerekkoromtól fogva és történelemből legalább négyes voltam de inkább ötös végig és általában előrébb jártam a történelmi anyagokban mint amit leadtak, ugye a könyvből előrébb haladtam mint amit leadtak történelmet és ugye nem csak a múlt történelmét is ismertem hanem mivel apám szerette hallgatni a híreket és elsősorban a Szabad Európa Rádiót annak idején ezért ugye a jelen dolgaiban is az egyik legjártasabb voltam, sőt az osztályban ugye anno annak idején általános iskolában legjártasabb voltam szó szerint a jelen helyzetben, na most tehát ezt most miért mondom? mert mindig is érdekelt a történelem és egy kicsit a történelemben megnézzük, kicsit visszamegyünk a történelembe akkor látod hogy nincs még egy faj a történelemben amelyik annyi embert írtott volna ki mint a fehér ez mit jelent? ez azt jelenti hogy hát nézd meg fehér ember átment mit tudom én amerikai kontinensre is 10 milliókat kiírtott, 10 milliókat indiánokat oké okay. akkor mit tudom elmentek Indiába akkor ott is százezreket, milliókat, jó a háborúkat ugye a fehér ember, első-második világháborúkat a fehér ember indította el ugye annak a hatása is tízmilliós nagyságrendű halálozás stb. stb. jó a saját fajtáját is írtotta meg a nem saját fajtáját, na most ugye arról beszéltem ez régen hogy ez következmények nélkül ez nincs, most mondhatnád azt hogy hát mit érdekel az minket hogy a, a szüleink vagy nagyszüleink vagy ügszüleink vagy még régebbi szüleink mit csináltak? hát csak ezt úgy hívják hogy karma, érted? és nem csak egy egyénnek van karmája hanem van egy népnek is karmája tehát inkább úgy mondanám hogy egy nemzetnek is van karmája oké, okay, egy országnak is van karmája, akkor egy, egy fajnak is van karmája és hiába mentek mondjuk ki Európából mondjuk fehér emberek mondjuk Amerikába mit tudom én mondjuk az elmúlt 30 évben hát akkor is a szüleik csináltak olyan dolgokat amit nem kellett volna vagy a nagyszüleik vagy a dédszüleik vagy az ők szüleik teljesen mindegy na most ez úgy működik most gondold végig hogy, hogy ezt úgy hívják hogy karma ha tetszik ez valakinek ha nem tetszik akkor is úgy hívják hogy karma na most a, a karma az meg azt jelenti hogy ha egy egyéni karmát nézünk az kihat ha bizonyos feltételeket nem teljesít maga az egyén kihat az egész életére, Na most gondold végig hogyha az az illető például az előző azt mondja hogy életében tehát előző életében csinált rossz dolgokat és azt nem kompenzálta tehát nem tette jóvá akkor ugye a következő életben úgy születik le hogy neki van azzal kapcsolatosan val azokkal az ártó tettekkel kapcsolatban karmája és ameddig nem teszi jóvá azt a karmát ő viszi tovább és tehát ez a lelkednek az előélete érted? a saját lelkednek az előélete de nem csak a saját lelkednek el van előélete karmája hanem vannak családi karmák is amihez nem sok köze van a lelkednek de mégis van persze mert ugye abba a családban születtél tehát azt a családot választotta ki a lelked, de például mit tudom én mondjuk egy olyan karma hogy egy egyszerű dolog például mit tudom én valaki mondjuk alkoholista, alkoholizál akkor elindult egy, elindít egy karmát és ez megy, mehet tovább a gyerekeiben ez a karma hogy a gyerek is alkoholizálni fog meg az unoka is alkoholizálni fog persze ezzel nem mondom hogy lehet tenni a karma ellen de ha nem tesz valaki a karma ellen semmit akkor az a karma az tovább megy, na most akkor én kérdezem tőletek hogy például mondjuk az angolok jellemzően az angolok meg a spanyolok meg stb. stb. meg a hódító népekről beszélek tehát akik Európából hódítottak, európai népek azok gondold végig hogy hány, százezer, hány millió olyan embert öltek meg ahol a gyarmataikat meghódították és a gyarmataikon éltek érted? az emberek, hány százezret, hány milliót öltek meg? Kér, vagy nyomtak el akár ha nem ölték meg akkor elnyomták, az elnyomás is tovább vihető karma, akkor nézzük tovább, mennyit nyomtak el? és akkor megkérdezném hogy akkor ezek a népek vajon miben tették jóvá? ezeket az elnyomásokat, gyilkosságokat, népírtásokat miben tették jóvá? kérdezem tőletek, mondhatjuk azt, hogy semmiben, nem volt tétel, sőt, ugye főléptek a tartóként, mint hú, meg létrehoztak háborúkat, nézd meg az, e, az utóbbi száz évben. Szinte az összes háborút, nem a túlzás, mert azért Afrikában voltak ilyen csetepaték, de, de a háborúk nagy részét, tehát mikor országok közt dúló háború volt, tehát nem, nem ugye belháború, tehát nem olyan háború, amikor egymás ellen harcoltak a, egy országon belül, hanem olyan háború, amikor országok harcoltak egymás ellen, azoknak a nagyon nagy részét az elmúlt száz évben a fehér emberek hozták létre gondold végig, illetve menjünk egy kicsit távolabb, több mint száz éve, persze a japánok is hoztak létre áborukat, de mégis ugye ők sárgák, de mégis a javarészt az fehér ember hozta létre, de egyébként ki tudja hogy mondjuk a japán-kínai háborúban nem játszottak-e közre a háttérben mondjuk a fehéremberek. emberek így van akik összeugrasztották ezt a két népet na mindegy nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy miben tehát mikor például leigáztak egy országat és akkor utána vagy háborút hoztak létre úgy hogy akár nevető harmadikként ott voltak a fehérek mint például a, az USA ugye a második világháborúban meg az első világháborúban hát gyakorlatilag egy nevető harmadik volt mert az ő területén nem folyt háború hát ha megnézed fölépett segítőként érted? tehát ők a megmentők fölépett azoknál az országoknál segítőként ahol ahol ugye letarolták az országot mit tudom még például olyan, hogy marsal segély és akkor utána ilyen modernkori gyarmatosítást csináltak belőle, érted? a modernkori gyarmatosítás az azt jelenti hogy annak fejében átadnak termelő eszközöket, érted? például gyárakat, földeket stb. stb. és annak a hasznát kiviszik az országból ez a modernkori gyarmatosítás, tudod amikor mikor föllépnek hogy ők a segélyezők, ők a segítők de ebbe a háttérben mindig van valami érdek egy olyan érdek hogy utána a hasznot kivigyék az országból mint ami itt volt például Magyarországon hogy jöttek ugye Magyarország a, itt az első, tehát nem első, hanem a rendszerváltás, tehát a rendszerváltáskor jött a nyugat, és a nyugat föllepett úgy, hogy majd, majd gazdasági növekedést hoz létre Magyarországon elérte azt, hogy bagóért megvehesse akár a jól működő vállalatokat is, ugye emlékeztek ilyenre és utána hasznot azt kihorta az országból, na most ez gyakorlatilag milyen megmentés? meg milyen kompenzálás? na most ez azt jelenti hogy ennek a, annak hogy az milliókat, tízmilliókat csak nem azt lehet mondani hogy a fehér ember százmilliókat kiírtott a Földön ennek van következménye és ha te nem is csinálta az életedben semmi rosszat akkor is a néped karmáját azt viszed tovább, érted? és előbb-utóbb ha nem kompenzálod tehát nem teszed jóvá azokat az ártásokat amit, amit ugye karmaként hoz az ember akár nem személyes karmaként hanem nemzeti karmaként mint nép vagy akár mint faj akkor onnantól kezdve tudod mi lesz? ami most van az azt jelenti hogy a fehér ember nagy része a következő pár évben egy-két évtizedben piszkosul fog szenvedni és tudod milyen szempontból elsősorban? hogy nem lesz elég pénze, érted? és mivel elérték az embereknél hogy a pénz legyen számukra a legfontosabb dolog, akár még fontosabb mint az emberi kapcsolatok vagy fontosabb mint a szeretet, ezáltal mi fog történni? az hogy a pénzhiány piszkosul meg fogja viselni őket tehát hogyha gondold végig az életedben ha valamit leginkább szeretsz és azt veszik el tőled akkor az visel meg a legjobban na most a fehér ember rek nagy része leginkább a pénzt szeretik ezért van egy mondás ugye itt a magyar nyelvben hogy mit tudom én mennyi pénzért megizélné az anyját tudod na most sajnos ha körülnézel az emberek többségére ez most igaz ez most igaz méghozzá a fehér emberekre igaz nem a feketékre nem a sárgákra de nem is a barnákra hanem a fehérre igaz hogy a fehér ember többsége bizonyos pénzért meg az anyját, na most én mikor ugye pénzzel foglalkoztam, pénzintézet vezetője voltam, akkor azt hallottam hogy mindenkinek van egy ára, tehát pénz ára, pénzben mérhető ára, az azt jelenti hogy pénzért gyakorlatilag bárki megvehető, ezt hallottam, hát én bebizonyítottam hogy én nem, jó? maradjunk ennyibe tehát lényeg az, pedig ezt hallottam és megpróbáltak meggyőzni arról hogy, hogy bárki megvehető most gondold végig a fehér ember így működik hogy van pénz, amiért eladja a saját hitét vagy a saját lelkét akár érted? a legtöbb ember tehát nem azt mondom, hogy kizárólag mindenki de a legtöbb ember és szó szerint a legtöbb ember bizonyos pénzért megizélni az anyját a fehér ember Na most, tehát ezt most csak azért mondom példaként, hogy mennyire fontos a fehér embernek a pénz. És úgy lehet tönkretenni a fehér embert, hogy a legfontosabbat, minden embert egyébként így lehet tönkretenni, hogyha a legfontosabbat elveszik tőle. Érted? És ha a pénz a legfontosabb, akkor a pénzt kell elvenni tőle és most ezt csinálják, ez indult el, jó? tehát ez annál inkább igaz minél hosszabban tart majd ez a háború, márpedig ez úgy néz ki ez a háború hogy direkt húzzák, érted? tehát direkt csinálnak belőle ilyen álló háborút hogy ez komolyan megviselje az európai népeket mivel a fehér ember az Európából indult ki, világos voltam? tehát a fehér ember az innen indult ki Európából, úgy jutott el a világ különböző részeire és on akkor, akkor amikor az írtásokat csinálta, az ember írtásokat csinálta, nyilván nem mondható az hogy több ezer évvel ezelőtt a fehér ember innen indult ki mert ez nem igaz de amióta az írtásokat csinálják a fehér emberek innen rajzottak ki Európából, világos voltam? na most is ha azt gondolod hogy nincs egy népnek karmája vagy neked nincs olyan karmád ami nemzeti karma tehát például nekünk tudod mi a nemzeti karmánk? tehát van egy olyan karmánk hogy fehér emberek vagyunk ezáltal ha visszamész főleg magyarként visszamész az ősi vonaladon kiderül hogy mindenféle keveredésen átmentünk mi magyarok, mindenféle... tehát ami azt jelenti hogy ekte magyar gyakorlatilag nincs, tehát olyan nincs tehát biztos, hogy van benned olyan náció, tehát olyan nemzetű, nemzetiségű, aki nem magyar volt, ez volt biztos na most ezáltal biztos, hogy, hogy a fai, tehát a fehér fai dolgok azok rád is valamilyen szinten vonatkoznak tehát ha te azt gondolod hogy kit érdekel ez engem én nem csináltam semmi rosszat, én nekem nincs karmám, nagy tévedésben élsz és akkor még nem beszéltem a, a lelki karmádról, az előző életből hozott karmád nem beszéltem ugye a családi karmáidról de az biztos ha egy, egy népnek a fia vagy akkor a népnek is van karmája tehát a fajnak is van karmája a népnek is van karmája, oké? Okay. van a lelkednek karmája és a családod, családi karma oké? Okay. négyféle, négyféle karma, attól hogy nem tudsz ilyen dolgokról mert nem tanították attól van ilyen, na most ezért az ember mit tehet? széttárja a karját és azt mondja hát a szülőmnek is volt karmája, amit én megkaptam idézőben megörököltem, érted? hát semmi gond a népemnek is volt, hát akkor nekem is van, szóval nem ez, nem ez a megoldás, nézzük ma a magyarnak mi a karmája, jó? tehát a magyar népnek, a magyar nép nem fejezte be egy küldetését hogy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára, ez a magyar népnek a küldetése és ezt nem csinálta meg, egy darabig csinálta majd megállt ebben a kérdésben nem tudom tudjátok-e honnantól állt meg? Istvántól, István volt a megállító, milyen István? hát az itt most Szent Istvánnak hívják, Szent István királyunk állította meg ezt a fajta működésünket, oké? maradjunk ennyibe, jó? na most és onnantól kezdve az ember nem teljesíti ezt a küldetését mint magyar akkor ez ott marad karmaként és minden karmát az ember ha nem teljesít megszenved, jó? ezek nem rossz hírek, ez tudás úgy hívják, érted? tehát jó ha az ember ilyeneket tud, a nem tudás nem mentesítő körülmény világos voltam na most akkor nézzük tovább akkor hogyan lehet mondjuk egy fajnak a fehérfajnak a karmáját, vagy például mondjuk egy mit tudom én egy angol népnek a népbeli, mit tudom, egy angol származású embernek a karmáját, érted? Aki, aki mondjuk Angliából származik, akik a legtöbb embert írtottak ki az angolok egyébként, <gül> hát ha jobban megnézzük tehát a világon az a nép a legterheltebb karmikusan az angol csak úgy mondanám tehát egyik se annyira a német közel sincs annyira mint, a, mint az angol és például mondjuk hogyha valaki angolként született akkor hogyan tudja kompenzálni tehát hogyan lehet egy karmát jóvá tenni tehát a karmáról tudni kell hogy az mi oké? Okay? tehát mi, miből fakad a gyilkosság? tehát a háborúban gyilkolászások vannak világos ez? tehát aki a háborúban részt vesz és és közvetlenül öl az ő maga gyilkol, ha gyilkolásra ad parancsot akkor is gyilkos tehát gyilkosnak hívják miből fakad a gyilkolás? gyűlöletből, világos ez? tehát a gyűlölet energiájából fakad a gyilkolás ezen a szinten válik valaki gyilkossá hogy gyűlölet szinten van, világos ez? És nem arról beszélek aki önvédelemből gyilkol, oké? Okay? de akkor is ha önvédelemből gyilkol abban a pillanatban le kellett mennie a gyűlölet szintjére. Tehát bizonyára láttál már gyűlölködő embert, hát nem egy jó hangulat, ha megnézed. Na most a gyűlöletnek mi az ellentéte? Így van. Szeretet. Pontosan. Tehát a gyilkolást, hogyan lehet kompenzálni? szeretettel így van, tehát de hogy? az hogy elkezdi szeretni az embereket az egyén az kevés hanem szeretetre is kell őket tanítani a többieket világos ez? tehát a a gyilkosság karmáját így lehet kompenzálni, nyilván ha valaki többszörös gyilkos mert sok embert ölt meg mondjuk a háborúban de részt vett mondjuk egy csatában akkor nagyon-nagyon sok embert kell szeretetre tanítani és nagyon szeretni kell az embereket, világos ez? mi van akkor hogyha mondjuk egy nép vállalt mondjuk egy küldetést hogy egy magasabb rendű tudást viszel a, az emberiség számára és ezt nem teszi annak az a következménye hogy nehézségek vannak a nép életében addig míg ezt a karmát nem rendezik világos ez? tehát ugye ott tartottam hogyha egy népnek van mondjuk egy karmája hogy az a küldetése hogy magasabb rendű tudást vigyen le az emberiség számára akkor vajon ha ezt nem csinálja akkor mi történik ugye az előbb hallottátok mi történik? szenved általánosan a nép, oké? Okay? hogy lehet szenvedni? nagyon egyszerű egy ember is meg egy nép is akkor szenved ha elnyomják, oké? Okay? ilyen egyszerű annál jobban szenved minél jobban elnyomják, az egyére is igaz? tehát hogyha te sokat szenvedtél azért mert sok elnyomást kaptál oké? Okay? ha egy nép sokat szenved akkor az azt jelenti hogy sok elnyomásban részesül tehát volt egyszerű a dolog miért? Hát, ha, tehát mit eredményez? a nehézség, a szenvedés, hát ha jó útra tér annak hatására, világos ez? tehát ha nem kell a jó akkor kapod a rosszat oké? Okay? addig még nem választod a jót érthető? de az nem azt jelenti hogy nem kell tenni semmit a jóért, a jóért, a rosszért nem kell tenni semmit <gül> az elég hogyha csak karmád oké? Okay? mert már megtetted érte a múltban jó? a jót válassza az ember és elkezd haladni azon a jó úton a jó úton elkezdesz haladni a haladás a tettekre van építve természetesen, na most gondold végig hogyha egy népnek az volt a karmája hogy egy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára és ezt nem csinálta és emiatt szenved akkor vajon mi lenne a teendője annak a népnek? hát hogy elkezdje a küldetését megvalósítani, nem? hogy egy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára, nem? miért van ilyen jóslat? nem is tudom hány hogy innen fog elindulni a magasabb szintű tudás ami létrehozza az emberiség számára szeretetet, békét és a boldogságot tehát hogyha talán teljesítenénk a küldetésünket akkor lehet hogy boldogabban élnénk az életünket, nem? most népszinten gondolkodok mert egyén szinten én már csinálom oké? Okay? no szóval a lényeg az hogy ha te azt gondolod hogy a te életed az csak úgy jött és majd valahogy leéldegéled akkor, akkor elég tudatlan vagy ebben a kapcsolatban tehát itt ezen a bolygón semmi nincs véletlenül, semmi tehát gondold végig négyféle karmáról beszéltem a saját életedből meg tudom mondani azt hogy milyen karmát hoztál az előző életedből a saját életedből meg tudom mondani azt hogy milyen családi karmát hoztál és ezt te is meg tudod majd mondani hogyha ha képzed magadat természetesen nem csak magadról hanem másokról is természetesen és ugye vajon miért kell a, pont a magyarnak ilyen tudás? mert a bolygón a létszámhoz képest ez a a legnépesebb olyan csoportosulás a magyar amelyik a nagyon nagy része, a nép nagyon nagy része képes erre érted? tehát amit most elmondtam tehát arra képes hogy olyan dolgokba is belelásson amiben, amiben a legtöbb ember nem lát bele és ez semmi más ez nem kell hogy veled született dolog legyen, valamilyen szinten veled született dolog csak, mert ugye a magyarban ez veled született dolog tehát a magyar embernek, csak tehát más népeknél is van ez csak nem ilyen arányban ez a lényeg tehát csak ugye az a különbség hogy ez el van benned rejtve és ez azt jelenti hogy akkor tudod ezt az elrejtést felfedni ha van elég tudásod ahhoz hogy ez beinduljon ezek az ilyen irányú képességek, világos ez? tehát ez tudás kérdés, no szóval nézzük tovább nagyon jól meg lehet mondani egy népnek mi lehet a karmája, nagyon jól meg lehet mondani hogy az M, mondjuk egy fajnak mi a karmája és hát a fehér fajnak elég siralmas a karmája na most hogy működik a boldogság? a boldogság úgy működik hogy akkor tudsz igazán boldog lenni hogyha te is boldog vagy meg a környezetedben lévő emberek is boldogok, oké? Okay? tehát kikről van szó? azokról van szó akikkel kommunikációban vagy, oké? Okay? tehát ha azok az emberek akikkel kommunikációba vagy boldogok és te is boldog vagy akkor tudsz boldog lenni, érted? tehát az a fajta boldogság nem működik hogy te boldog akarsz lenni de nem tesz erre azért hogy a környezetedben lévők is boldogok legyenek, érted? az nem működik, az felejtsd el tehát úgy tud az ember ma a világban boldog lenni hogyha tesz azért hogy a környezetében lévők is boldogok legyenek és hogy ez mekkora ez a környezet ebből a szempontból most ez részletkérdés jó? tehát na most akkor gondoljátok végig hogy ha az ember olyannal támogatja mások boldogulását hogy az életükben tudjanak boldogulni tehát mondjuk az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, problémáikat megoldják illetve megelőzzék céljaikat elérjék és ezekben tudjanak másoknak is segíteni, tudjanak fejlődni tudjanak szellemileg, lelkileg fejlődni az vajon segít abban hogy az ember lerakja mondjuk ezt a nemzeti karmát ami a magyarra vonatkozik vagy mondjuk a fehér emberre vonatkozó karmát tehát anélkül nem lehet együttműködni hogy az emberek ne szeressék egymást anélkül meg nem lehet szeretni egymást az embereknek hogy ne tanítsd az embereket erre és ebben nem mutass jó példát, érted? tehát a példamutatás az egy nagyon jó tanító eszköz hogy jó példát mutatsz az emberek számára mert hogyha valaki mondjuk bort iszik és vizet prédikál az elég hamar ki derül. tehát hogy azt tanítja hogy szeresd az embereket de ő maga nem szereti az embereket hát az elég hamar kiderül szóval lényeg az hogy hogy lehet éldegélni azon az átlag ember szintjén az életedet mint amin a legtöbb ember éli csak ezt piszkosul meg fogják nehezíteni érted? és tudod van egy mondás ezzel kapcsolatban hogy olyan egy nép amilyen a vezetői mert a nép közül választódik ki a vezető és most gondold végig Ukrajnában folyik a háború és miért szívnak az ukránok? hát mert ők választottak egy olyan vezetőt akire a szakemberek azt mondják hogy hogy egyszerűen nem képes ö, hogy is fejezték ki ezt? jaj Istenem tehát ö, nem, nem ez volt a kifejezés, de ugye az volt hogy ostoba, dönt, ö, ostoba döntés, de nem az ostoba szó volt hanem valami más volt helyette tehát vitamin volt tárgyalás Putyin és és Zelenszkij ukrán elnök között és akkor ugye hát a közben szembe jut a szó, mondták hogy rosszul csinálta a Putyin, tehát ostobaságot, néha elköveti, ki elköveti ilyet de Zelenszkij rendszeresen, érted? tehát az azt jelenti hogy normális kommunikációja nincsen úgy értve amivel békét tudna létrehozni, érted? Tehát egyszer képtelen rá, na most gondold végig akkor van egy nép amelynek ilyen vezetője van ők rakták az ország élére, mert ők választották meg nem, nem a kompromisszum, nem. hanem egyszerűen hogy nem képes helyesen kommunikálni, érted? neki az a kommunikáció hogy a nyugat segítse őt katonailag, érted? hát ez a kommunikáció ki ez a megoldása a békére hogy a nyugat segítse őt katonailag, katonailag érted? hát ez gondod vég, végig ez ez azt jelenti hogy gyakorlatilag mintha nem akarna békét, nem? gondod végig, tehát ez, ez szerint egy normális kommunikáció hogy az a megoldás a békére hogy a nyugat segíts őt katonailag az nem, az, nem az a háború folytatását jelenti hát persze, hát ő nem politikus egy, egy semmi köz a politikához, de látni is rajta, hát nem tud politikusan kommunikálni kifele, de gondold végig tehát ezt azért mondom mert olyan a nép amilyen a vezetője, érted? olyan a vezetője amilyen a nép, érted? tehát oda-vissza igaz jó? hát ha megnézed ugye nekünk Mátyás óta nincs egy normális vezetőnk Mátyás királyunk óta, 1400-as évek óta nincs egy normális vezetőnk de megnézzük, mondhatjuk azt hogy nem is vagyunk normálisak. hát miért? valljuk be őszintén, ez van Hát azért, mert ha mi a vezetőink nem normálisak, akkor mi se vagyunk azok. Hát nyilvánvaló. Jó? Hát ez sajnos be kell vallani. Hát be kell vallani. 600 éve nem vagyunk normálisak. <gül> Így van. Így van. Mert 600 éve nincs normális vezetőnk. Érted? Jó, szóval lehet hogy most az egód azt tiltakozik tudod? de én vissza tudom fogni no ez az egy, egyik rész hogy ugye ezt tudtam hogy ez lesz csak azt nem tudtam hogy milyen formában nekem jó ez a forma ami most van tehát semmi gond nincs ezzel abból a szempontból hogy változtatni úgyse tudok rajta most vagy elfogadom nem? vagy idegeskedek rajta? nem? hát lehet hogy neked jobb az idegeskedés, de nekem meg jobb az hogy elfogadom azt a helyzetet ami van a világban, én ugyanúgy ezt a covid helyzetet is elfogadtam, érted? meg azt is ami most van de mondom, te nyugodtan idegeskedhetsz rajta hogyha az neked könnyebb biztos hogy nem könnyebb, jó? maradjunk ennyibe, na szóval gondold végig ez az egyik dolog, de a másik dolog hogy miért kellene így lenni, miért egy itt van ez a karma kérdés, ugye erről beszéltem, a másik dolog hogy szerinted azt látod hogy az embernek az a születésében fakadó küldetése hogy hogy a pénzt hajtsa és minden a pénz körül forogja tehát ez, ez az embernek a küldetése ezért születtünk hát ha valaki azt gondolja hogy ezért születtünk akkor hát nagyon tudatlan így enyhén szólva nagyon tudatlan tehát az embernek nem ez a küldetése tehát senkinek itt a bolygón lehet hogy a sátánnak az a küldetése hogy ilyeneket elérjen az embereknél hogy ezt higgyék az emberek hogy ez a küldetése, de hogy a jó Istennek nem az szót biztos na akkor nézzük, nézzük tovább ezt a kérdést, akkor mi a küldetése? tehát hogyha kicsit körülnézel azt látod hogy az emberek helyesen gondolkodnak hm? nyilván vannak olyanok akik helyesen gondolkodnak, de az vannak nagyon kisebbségben, nem? tehát sokkal több a helytelen gondolkodó mint a helyesen gondolkodó mi a helyes gondolkodás? hogy az óránál távolabb lát, érted? mit jelent az hogy az óránál távolabb? az órunk az hogy addig lát ameddig a következő jövedelmet megkapja ez ezt jelenti az órunkig látás, érted? hogy addig néz előre amíg a következő jövedelme meg nem érkezik, vagy mit tudom én addig az a, az a célja hogy, hogy hú hát most már március van hova menjünk nyaralni érted? hova menjünk nyaralni ma nyáron és addig tart a célja amíg el nem megy nyaralni a nyáron, érted? én ezt tudom hogy milyen mert én is csináltam ezt, érted? én is csináltam azt hogy már decemberben elkezdtem nézni hogy hova menjünk nyaralni, nem most, hát régen érted? régen, Csak az a helyzet tudod hogy én soha nem hallottam ilyen képzéseket senkitől és lehetőségem sem volt ilyen képzések hallgatására hogy van annál sokkal fontosabb dolog az életben, van annál sokkal fontosabb cél mint hogy hova menjünk nyaralni érted? ezt soha nem tanították nekem, sőt azt tanították hogy az a fontos az a legfontosabb cél hogy hova menj nyaralni érted? de tényleg tanították, ez nem vicc és ahhoz hogy ne ezt a hova menjünk nyaralni tudást hallgassam ahhoz az kellett hogy legyen kapcsolatom a fentiekkel, érted? és a fentiek elmagyarázzák nekem hogy nem ez a fontos és utána rájöjjek abból hogy tényleg nem ez a fontos tehát hogyha én magamat megnézem akkor biztos vagyok hogy kevés olyan ember van itt a tanulók között vagy a hallgatóságom között aki mondjuk azt mondja hogy tíz év alatt több nyaraláson vett részt mint mi mint én családom vagy feleségemmel időtartamot is beleszámítva természetesen tehát de ez, ez, ez letelt nálunk 2010-ben Érted? Ó, akkor telt le pont abban az évben amikor emberek fejlesztésével kezdtem el főtekvékenységben foglalkozni, abban az évben voltunk utoljára ilyen nyaralási célzattal, érted? és addig pedig ez igen fontos cél volt a nejem számára nem, az én számomra hogy hova megyünk nyaralni de igaz hogy annak nagy részét úgy csináltuk hogy, hogy az céges volt és vezetőképzővel egybekötve, de mindegy régen nem így volt tehát ezt most azért mondom hogy már egy olyan világban élünk ahol tanulhat az ember arról hogy vajon miért született senki nem tanított, hiába volt asztrológus, alkalmazottam, nem asztrológus volt, nem azért volt fölvéve, asztrológ, hogy asztrológus, hanem ilyen adminisztrációs tevékenységet végzett, és egyébként meg nagyon képzett asztrológus volt, soha nem mondta, hogy nekem mi a küldetése, érted? Tehát ilyen részleteket mondott az életemből, hogy merre felé kell haladnom és tényleg afelé haladtam, de azt nem mondta hogy mi a végcélja az életemnek hogy miért születtem pedig ugye egy asztrológusnak ezt tudnia kellene és ugye nagyon sokan csináltak már asztrológiai jellemzést és ebből ez ilyeneket hallottak? biztos nem, vagy nagyon sokan csináltak numerológiai elemzést a saját ugye számai alapján csináltatott, nem hiszem hogy a numerológus mondta hogy te miért születtél pedig kellett volna, nem? miért? megtartják az embert abban hogy azért született hogy anyagi javakat halmozzon föl? és akkor úgy megkérdezném, még az se lenne baj hogy anyagi, jav, anyagi javakat halmozol föl de milyen cél érdekében? Hm? milyen cél érdekében? például az emberek javát szolgáló cél érdekében vagy nem? vagy öncéllal? mert hm? ha öncéllal akkor az rossz cél oké? Okay? na szóval miért mondom ezt? mert gondold végig minden embernek van egy küldetése és az a küldetés az gyakorlatilag egy alapküldetése van mindenkinek hogy visszatérjen oda ahonnan jött és akkor ez mi? istenként éltél emberi lét előtt de legalább angyali létben éltél és visszatérni az angyali vagy az isteni létedbe, a legtöbb ember egyébként angyali létet élt de visszatérni abba az angyali létformába ezért vagy itt és ehhez a föld egy ilyen ovoda <gül> oké? Okay. majd ha aranykor lesz akkor lesz iskola, most ovoda ha elértük az aranykort akkor lehet a földet iskolának mondani, most nem, most csak óvoda na most gondoljátok végig hogyha az ember ezért van itt hogy visszatérhessen oda honnan jött tehát az angyali létformába akkor ezért mit tesznek az emberek? hát ugye a fenti létformában lévő lényeknek van egy alapelve az hogy szeretet alapon működnek érted? tehát a szeretet vezérli őket az emberek így működnek? és szeretet vezérli őket? nem egészen ha megnézem bárkinek a küldetését, bármilyen mód, bármilyen ember legyen, tehát bármilyen mód az azt jelenti, hogy bármilyen küldetése legyen, ott van a mögött hogy olyan dolgokat kellene tenni, ami által az egyén, maga az egyén akinek a küldetését vizsgáló, olyan szellem és lelki fejlődésem menjen át hogy bejuthasson az aranykorba 2035-re és az aranykorban mind iskola már képes lesz arra hogy fejlődjön olyan szintre hogy visszatérhessen az angyali létformába jó tehát ez nem más világ szó szerint a más világ tudod ahogy szokták emlegetni hogy eljutsz a más nem, az a baj hogy eljutsz a más világba, nem. A baj, a más világba akkor nem visszaszületsz <gül> ez azt jelenti hogy az angyali létformába kerülni és ezt miért nem tanítják? miért nem tanítják mások? most beszélnek az aranykorról mert én már beszélek 10 éve vagy 12 éve, érted? elkezdtek beszélni az aranykorról, bizonyos tanítók most elkezdtem már beszélni ugye a, a fenti létformából, visszakerülni a fenti létformába ugye minimum az angyali lét, majd talán előbb-utóbb elkezdenek ők beszélni erről tehát egyébként megnézed mi az egyéb értelme az életünknek tehát ha nem az hogy fejlődj mi az értelme az életednek, mit viszel tovább az életedből a fejlődésen kívül, a fejlődést hogy viszed tovább? hát az a legegyszerűbb mert azt mondják hogy ugye a halállal minden eltűnik meg a fenét, minden ha meghaltál, minden nem az életedben minden el van mentve, elment elme, az elméd elment mindent tehát az elméden keresztül el van mentve minden, minden a történés, minden ami történt veled, mindent amit érzékszerveizdel érzékeltél, el van mentve onnantól hogy megfogantál, odáig hogy meghalsz na most azt gondold végig ha minden el van mentve milyen célból van elmentve? két cél, a világ tudását gyarapítja, egy, kettő másik ugye hogy visszakaphast, érted? tehát ami azt jelenti hogy egyetlen dolgot nem vesztesz el azokat az információkat amit megszereztél, érted? az nem veszted el a halállal más mindent elveszt, elveszted a családod, mindent elveszítesz érted? elveszted az anyagi adat, mindent elveszítesz, egy dolgot nem el azt a tudást amit megszerzel, ezáltal egyáltalán nem mindegy hogy ebben az életedben mennyi tudást szerzel meg milyen fontos szerepet tölt be az életedbe a tudás? ez kérdés ez egy fontos kérdés ha nem tölt be elég fontos szerepet a tudást akkor miért vagy itt? mi értelme az életednek? mondom meghalsz semmit nem viszel magaddal a tudáson kívül no szóval itt van egy olyan közösség egy olyan közösség amely eleve szeretet alapon működik és tudást adunk az embereknek mert ezek az információk hogy mikorra kell aranykornak lenni ez egy feltétel az emberiség felé a fentiek részéről ezt az emberiségnek teljesíteni kell mert ha nem teljesíti az emberiség ezt nem kell az embereket legyilkolni pontosan tudják a fentiek hogy mi emberek hogyan működünk ha valakinek például az a legfontosabb hogy a pénz a legfontosabb és ha ezt elveszik boldogtalanná válik és nem változtat ezen a fajta működésén akkor ebbe bele fog halni tehát nézd meg azok az emberek akik től lett vélve ami a számukra legfontosabb ha ezen nem tudtak változtatni ezen a hozzáálláson maga az egyén akkor belehalt a veszteségbe, érted? mindenki így működik és mindenki így működött, világos ez? tehát egyszerűen meg tudják oldani az embereknek azt, a fentiek, hogy maguk szépen belehaljanak a veszteségeikbe gondold végig sokan tudod milyen veszteségbe fognak belehalni? a családtagjai elvesztésében? elvesztésébe érted? azt nem fogják tudni feldolgozni például a gazdagok érted? szóval lényeg az hogy itt van egy olyan közösségünk ahol tanuljuk azokat a dolgokat ami ahhoz kell hogy képes legyél minden élethelyzetet helyesen kezelni például a jelenlegit is oké? Okay? tehát egy jelenlegi helyzettel bármi legyen a világban két dolog van egy ha nem tudsz rajta változtatni azon a dolgon akkor azt a helyzetet úgy kell megélni, ez most egy tanítás, érdemes lenne leírni, úgy kell megélned hogy tehát bármilyen helyzet van a világban, csak még ismétlem, hogy le tud írni, bármilyen helyzet van, úgy kell megélned hogy érzelmileg ne befolyásoljon, világos ez? tehát minden olyan dolog ami nem tudsz változtatni úgy kell megélned hogy érzelmileg ne befolyásoljon, világos ez? na most egy ezt, hogy tudod megélni? magadtól, tudás nélkül na ez egy jó kérdés mert ehhez az kell hogy az embernek legyen tudása illetve legyen egy olyan közösség ahol van tudás arra hogy hogyan hidalják át ezt a helyzetet érted? tehát te saját magad hogyan hidald át, egy hidald át azt a helyzetet hogy van egy probléma amire nincs hatásod mégis hat rád, oké? Okay? a legtöbb ember ennek a problémának a hatására ami most van a világban ugye két évig más problémáról beszéltem, most ami most van a világban itt a szomszédunkban ugye Ukrajnában mit értek el vele hogy hogy kezeli ezt a helyzetet? elkezdett félni vagy elkezdett együttérezni a félelem és az együttérzés az közvetlen egymás utáni hangulat és az együttérzés van lejjebb oké? Okay? tehát az a rosszabb hangulat, nem sokkal rosszabb mint a félelem egy picivel tehát egy olyan ember aki fél az nagyon nagyon könnyen válik együttérzővé vagy aki együttérző az nagyon könnyen tud félni, oké? Okay? tehát ezt elérték az embereknél magyarul érzelmileg hatottak rájuk, nem volt nehéz mert előtte két évig alapozták hogy az emberek féljenek mivel a járványhelyzettel avval gyönyörűen alapozták hogy féljenek az emberek de ugye azt sokáig nem lehet csinálni mert hát az immunrendszere az felkészül az, az ember a különböző betegségekre és, és egy idő után az a fajta betegség már nem tud hatni a, az immunrendszerre mert avval szemben ellenálló, kellett volna újabb és újabb, na az meg már nagyon átlátszó hát kellett egy olyan helyzet ami ami nyilvánvalóbb, a háború az, ha megnézitek eléggé nyilvánvaló nem? az nem olyan mint a, a, a vírus volt hogy az nem volt kézzelfogható, a háború az kézzelfogható, hát látjuk a rengeteg menekültől vagy menekültből hogy kézzelfogható, no szóval itt van egy közösség, hogy segítünk abban hogy a küldetésedet teljesítsd segítünk abban hogy ne hasonl rád érzelmileg az ami a világban történik érted? és segítünk abban hogy szépen bekerülj az aranykorba bekerülj az iskolába és segítünk abban hogy egy magasabb létformába visszakerülj, na most gondoljátok végig hogy az iskola az mindig mióta az eszemet tudom kötelező volt, emlékeztek rá? tehát az én időmben már az iskola kötelező volt, a háború előtt vagy talán még a háború után is közvetlenül nem volt kötelező az iskola Na amikor én iskolába jártam már az iskola kötelező volt mindenkinek, kinek nem volt kötelező az iskola? aki meghalt oké? Okay? csak azért mondom mert az aranykor az iskola az kötelező, kinek nem lesz kötelező? akik meghalnak addig, világos ez? Tehát nyugodtan a két dolog között párhuzamot lehet vonni oké? Okay? tehát hogyha te nem akarsz iskolába kerülni akkor csak egyféleképpen tudod ezt megtenni hogyha addig meghalsz ugyanúgy mint az iskola nem tehetted meg hogy nem jársz iskolába mert kötelező volt, világos ez? azt tehette meg hogy nem járt iskolába aki meghalt, oké? Okay? és pontosan ez lesz az aranykorra mert az aranykor maga az iskola, érted? most itt az óvodában még el tudsz lébecolni az óvoda nem volt kötelező, bár most már azt is kötelezőve lehet tenni de hát az ki lehet bulizni hogy nem kell járni mégiscsak, érted? az óvodá tehát az én időmben biztos hogy nem volt, az óvoda csak pár éve kötelező ugye tudjuk tehát ugye szerintem akik itt tanulnak azoknak egy se volt még kötelező az óvoda ugyanaz, most nem kötelező hogy tanulj, nem, csak nem tudsz iskolába kerülni érted? ami azt jelenti hogy kösd fel akkor a gatyót, jó? és tessék elgondolkodni azokon a dolgokon amiket most hallottál tőlem köszönöm szépen a figyelmeteket legyél nálunk tanuló, miért keresgethetsz nyugodtan hasonló képzéseket úgyse fogsz találni, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!